بعد صراع ذكاء طويل ما بين المحقق والمجرم، ما بين الخير والشر، تنتهي قصة صراعهم بنهاية صادمة. تنتهي قصة صراع إل و كيرا بالتعادل. بس لحظة، هل هاي النهاية مرضية؟ هالصفحتين اللي شفتوهم من مانجا ريفيرس، مانجا مو حقيقية داخل مانجا حقيقية. باكو مان مانجا بتحكي عن صناع المانجا وهالمانجا تم اقتباسها لانمي من ثلاث اجزاء الابطال هم شخصيتين الاول كاتب والثاني رسام قرروا يسووا تيم ويصنعوا مانجات تنعرض بمجله شونين جامب واحدة من هالمجلات واللي كانت الاكثر نجاحا وتم اقتباسها لانمي داخل العمل مانجا باسم ريفيرس قصة ريفيرس بتحكي عن الشخص الذكي شوارز اللي مو عاجبه هالعالم وبده يغيره بصير حدث قوي مع شوارز هالشي بيخليه يقدر يتحكم بشيطان بحيث انه اذا لمس اي شخص بتنتقل لاله جميع معتقداته. بالمقابل الشرطة بتنتبه انه في شيء غلط عم يصير وبتظهر شخصية ويس اللي بتحاول تردع شوارز من نشر معتقداته. المفارقة هون انه كاتب مانغا باكو مان مي اوبا ورسام مانغا باكو مان تاكيشي اوباتا هم نفسهم اللي كتبوا ورسموا واحدة من افضل الاعمال الموجودة في عالم الفن ديث نوت ديث نوت واحدة من افضل الاعمال اللي شفتها بحياتي من كمية الانميات الهائلة اللي تابعتها قليل منهم قيمتهم عشرة من عشرة وديث نوت واحد من هالانميات قصة متينة بأحداث حماسية وشخصيات مميزة ومبنية بشكل مثالي انتاج الانمي كان قوي من اخراج المبدع تاتسرو اراكي اللي خلاني أعيش لحظات لا تنسى بانميات مثل ديث نوت وهجوم العمالقة مشاهد تحريك الكاميرا الاسطوريه كيف بتحبس الانفاس واعطاء كل شخصيه لون مميز بيعبر عن شخصيتها وتصميم شخصيات مميز مليان تفاصيل هو الشي نادر بالانميات الحديثه من فترة قصيرة جدا خلصت ديث نوت للمرة الثالثة ، كل مرة استمتع بالانمي واندمج فيه اكثر من المرة اللي قبلها ، مع انه احداث الانمي متسلسلة ورا بعض ، لكن من تكراري للانمي قدرت اقسم الانمي لثلاث اركات فيهم احداث قوية جدا وشخصيات جديدة مع كل ارك الارك الاول هو الاقوى بنظري والاكثر امتاعا، واللي كان بالفتره الزمنيه ما بين التقاط لايت للديث نوت الى تخليه عن الديث نوت والانضمام للتحقيق. الارك كان مميز عن بقيه الاركات الجاي لانه لايت ال كان الصراع بينهم نوعا ما من بعيد، فكان في جو نفسي قوي مع مرور الاحداث. <تصفيق> اما الارك الثاني فهو من تخلي لايت عن الديث نوت والانضمام للتحقيق الى لحظة موت ال وهالارك كان بيحتوي على صراعات داخلية وخارجية مميزة بين الشخصيات وفوق هيك الخطة اللي سواها لايت لما تخلى عن الديث نوت كانت في قمة الابهار والارك الثالث من موت ال, ال الى موت كيرا واللي هو الارك اللي اثار ضجه كبيره لانه اضعف من الاركان اللي قبله وفوق هيك ظهر بعد موت الشخصيه المحبوبه ال وصراحه الارك كان ضعيف 12 حلقه ما فيني اتذكر احداث قويه منها الا باخر ثلاث حلقات واللي هي نهايه الانمي واللي ما بيعرفوا البعض انه ورا هالضعف في قصه نرجع شوي لورا مانجا ريفرس اللي تم طرحها بعمل باكو مان كان واضح تماماً للكل إنها تجسيد لمانجا ديث نوت شخصية شوارز الشرير تجسيد لياجامي لايت وشخصية ويس الخير تجسيد لأل وكمان عندك ريوك وريم موجودين بريفرس والشي بيقطع الشك وبيخلينا نتأكد إنه مانجا ريفرس تجسيد لمانجا ديث نوت باكو مان كعمل كان هدفه الأساسي توضيح حياة المانجاكا للمشاهدين عن طريق طرح قصص واقعية صارت مع تسوغومي أوبا وتاكيشي أوباتا ومن هالقصص أكيد لازم يذكروا قصة نجاح ديث نوت. لكن الصادم هو كيفية انتهاء مانجا ريفرز واللي كانت مختلفة عن النهاية اللي شفناها بتيث نوت اللي صار بالضبط انه مجلة شونن جامب ضغطت على محرر مانجا ريفرز بانه يقنع أبطال باكو مان بانهم يمططوا مانجا ر <تصفيق> بعد صراع جميل بين المانجاكا والمجله اقتنعت المجله اخيرا برغبه المانجاكا لانهم بدهم ينهوا المانجا بافضل طريقه لتكون تحفه خالده بحيث انهم انهوا المانجا بالتعادل بين الخير والشر. キーボス ومن القصة في نفسر سبب ضعف الارك الثالث من ديث نوت المجلة ضغطت على المحرر انه يضغط على تسوغومي اوبا وتاكيشي اوباتا بانهم يمططوا المانجا وعلى ما يبدو انه المجلة ما اقتنعت برغبتهم بصنع تحفة حتى ولو كانت قصيرة وهالشي ادى انهم يغيروا مسار القصة ويصنعوا شخصيات جديدة بشكل سريع مبنية بضعف مثل ميلو ونير بس لحظة هل هي النهاية اللي يفترض تخلي ديث نوت تحفة مرضية؟ هل انتهاء اسطورة ديث نوت بموت إل كيرا بالتعادل اقوى من اللي صار بديث نوت؟ بنظري انه ينتهي انمي ديث نوت بالتعادل شيء سلبي جدا، انا عارف انه كثير ناس عاجبتهم نهايه التعادل لكن بالنهايه لولا اختلاف الاراء لبارت السلع، وبقناتي بحاول قدر الامكان اني اطرح رايي الشخصي، كمتابع لفن الانمي ومتابع لاغلب التصانيف وبكميات كبيره، من اكثر الاشياء اللي كنت اكرهها هي النهايات المفتوحه، انا ما بتكلم عن الانميات اللي انتهت لكن الها تكمله بالمانجا لاني متفهم تماما انه صناعه حلقه انمي مختلفه تماما عن صناعه شابترين او ثلت شابترات مانجا لكن انا بتكلم عن الانميات اللي نهايتها مفتوحة تماما ومهما حاولت اقنع نفسي بشوف إنه نهاية ديف نوت بالتعادل نهاية مفتوحة لان بالنهاية انت ما عطيتنا فائز ما عطيتنا جواب للسؤال الاقوى بالانمي مين الافضل كيرا ولا ال بعد ما خلصت الأنمي للمرة الثالثة قررت بشكل سريع أسوي مقطع أطرح فيه كل نقاطي عن كيرا وإل ومين الأفضل بينهم لكن كنسلت الفكرة فورا لما انتبهت إني ماني محايد شخصيتي المفضلة بديث نوت هي ياغامي لايت، ثلاث مشاهد منه كانت الاقوى بنظري ورح اتطرق الها على مدار الفيديو، بالمرة الثالثة اللي شفت فيها الانمي قعدت اقارن بشكل دقيق بين كيرا وال من ناحية الذكاء، ال بيتقدم خطوة من هون، كيرا بيتقدم خطوة من هون، والنتيجة النهائية اللي طلعت معي هي التعادل. قبل لا تفكر اني متناقض، خليني اوضح كل شيء، اذا اخذنا بحيادية الاحداث اللي صارت بين هالشخصيتين، رح توافقني الراي بانهم متعادلين من ناحية الذكاء، لكن كيرا اقوى من ال، كيرا عنده ديث نوت والشينيغامي ريم، وهالشيء خلى انتصاره منطقي، مع اني ما بدي اتعمق بهالصراع كثير لكن حتى من ناحية الذكاء في بعض المشاهد كيرا تجاوز توقعاتي، على سبيل المثال في مشهد اعتبره اقوى مشهد بانمي ديث نوت لما تم محاصرة كيرا من قبل ال بالكاميرات، لكن كيرا زال الشبهات عنه بأقوى طريقة ممكنة وبدون أي خطأ. 殺すことができる右手で方程式を解き続け左手で名前を書き إلى لولا تدخل ميسا بعد فترة وجيزة كان غالبا لايت راح يتم استبعاده من قائمة المشتبه فيهم، ونفس حركة التملص من الخطر صارت بمشهد ثاني، لما تم القبض على ميسا والاقتراب بشكل كبير من هوية كيرا الحقيقية، كيف تخلى عن الديث نوت بأفضل طريقة ممكنة وشارك بالتحقيق كلايت الطيب، وكيف استرجع الديث نوت بأذكى طريقة ممكنة، ومثل ما توقع بالضبط. وبعدها فورا قتل ال باستغلال رم. هدول المشهدين بالذات خلوني افكر اكثر عن التعادل بالذكاء بين كيرا وال، لكن انا عارف اني منحاز لياجا لايت لاني بحب شخصيته. خرجت شوي عن الصياغ لكن هالشيء كان مهم عشان اوضح انه نهايه ال الحاليه اكثر منطقيه من التعادل اللي كان يفترض يخلي الانمي تحفه، ولكن نهايه ال مانها ال ما نهايه الانمي. الارك الاخير متفهم تماما ليش كان اضعف من سابقيه قله التخطيط بسبب الضغط القوي ادى الى ضعف في بناء شخصيه نير وميلو وشي خلى الاغلب يتوجهوا للجواب الاعمى بان نهايه الانمي سيئه مع انه نهاية الانمي مرتبطة بشكل كبير بالارك الاخير الضعيف الا انه النهايه كان مستوى كتابتها بقوة الاركات السابقة في فرق كبير من ناحية الكتابة بين النهاي اللي هي اخر ثلاث حلقات والارك الاخير بكبره بصراحة سبب قوة النهاي وضعف الارك شيء واحد طريقة سرد الاحداث على مدار الارك أغلب الأحداث المهمة كانت غامضة بشكل كبير هذا الغموض على مدار الارك ضعفه لأننا ما كنا بنعرف شو كيرا عم يفكر وشو نير عم يفكر وشو ميلو عم يفكر ناهيك عن أنه بناءهم من الأساس ما كان قوي وشي ترك فجوة كبيرة بفهمنا للأحداث لكن نفس السبب نفس السبب اللي خلى الارك الأخير ضعيف خلى النهاية قوية بكل بساطة الغموض اللي كان متواجد باخر 12 حلقة واللي كان مهم جدا تم كشفه بالكامل على لسان كيرا بعد ما كتب ميكامي اسماء الموجودين على نوت كامي كشف هذا الغموض دفعة واحدة قبل معرفة مصير الشخصيات ولد صدمة وانبهار من مدى ذكاء كيرا بنفس الوقت خلانا نتأكد انه لايت حيفوز لانه زور الديث نوت لكن اللي زاد الصدمة وزاد الانبهار انه من خطأ بسيط سببه ذكاء ميكا ملحاد عرفت نير انه الديث نوت مزورة فراحت زورت الاصلية كمان وبهاللحظة بعد ما اعترف ياغامي لايت بعظمة لسانه انه كيرا بوك كيرا دا قرر على الأقل يقتل نير بمشهد رفع الأدرينالين بشكل كبير <تصفيق> وهون ظهرت شخصية كيرا الحقيقية شخصية كيرا الشريرة <تصفيق> كشف الغموض والأحداث اللي صارت بعد كشف هوية كيرا رفعت كثير من قوة النهاية نهاية أخطر بطل شرير في عالم الأنمي نهاية مناسبة لشخصية كيرا الذكي المخادع نهايته على يد الشينيغامي ريوك نهاية قوية تليق بأنمي دفنون بالنهايه قبل لا ابدا كتابه المقطع رحت اشوف نهايه ديث نوت بالمانجا عشان استخدم صوره كيرا بالثمبنيل وصدمني انه بنهايه المانجا كيرا ما طلع من المبنى اصلا كيرا ترجر ريوك عشان يقتل كل المتواجدين لكن ريوك باغته وقتله والشابتر كامل وكيرا عم يعيش 40 ثانيه من الرعب النفسي بعدم رغبته بالموت ما بعرف ليش الانمي ما اقتبس هالبارت وانتهى الانمي بهالشكل، لانه برايي هالاضافه البسيطه افضل واقوى، كيف انه كيرا هو الوحيد اللي عاش رعب ال ثانيه وعاش رعب الخوف من الموت، هذا لا يعني انه الانمي فشل باقتباس المانجا، بالعكس ضاف كثير اشياء مميزه وخالده بالذاكره، مثل مشهد انتحار ميكامي، هالشيء ما كان موجود بالمانجا. على كل، إن كثير ناس بتختلف على جوده نهايه ديث نوت لكن الاكيد انه ما في ولا انمي خالي من العيوب ما في ولا نهايه الكل بيقول عنها مثاليه